ٹائمز آف کولاچی کے فارم سے ہم اس وقت موجود ہیں وادیٔ تالام کے اندر جو کہ مدینے سے مدینے کے پاس ہے مدینے کا حصہ ہے اور ابھی ہم اس وقت جو ہے غزبۂ بطر کی جانب جا رہے ہیں اور وادی تالام میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جو ہے پہاڑ میرے پیچھے آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہوں گے اور ان پہاڑ کے آفتے میں خوبصورت سی چھوٹی سی موسیقی بنی ہوئی ہے اس مسجد پہ ابھی ہم نے قیام کیا ہے تقریباً دس منٹ پندرہ منٹ ہم یہاں پہ قیام کریں گے اور ان پہاڑوں کے بالکل درمیان میں سڑکوں سے ہٹ کے جو ہے ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد میں ہم نے تقریباً دس پندرہ منٹ کا قیام کیا ہے. یہاں وضو کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر غزو بدر کی جانب اپنے مقام کی جانب پڑھ جائیں گے ٹائمز آف کراچی کے پلیٹ فارم سے بہت بہت شکریہ